Video hari ini kita nak bincangkan bagaimana nak isi borang Appointment to let, ia ini uh, lantikan untuk mencari penyewa untuk rumah sewa Selamat datang ke Coach Hartanah, portal newbies untuk perunding serta pelabur hartanah Sekiranya you mahu tip-tips berkenaan dengan pelaburan serta kerjaya hartanah Jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notifikasi thumbs up comment serta share. So hari tu kita dah discuss berkenaan dengan exclusive authorization for sale eh, to sell eh. So basically ini adalah lantikan daripada uh, owner kepada kita. Jadi kita dah cerita pasal eksklusif ada empat jenis lantikan. Okay, saya ulang balik, satu eksklusif lantikan yang eksklusif. Lagi satu a uh, sole uh, Sole agency yang ini uh, owner lantik kita saja sebagai agent tetapi owner sendiri dia boleh uh, owner ni dia boleh jual. Eh? Jadi uh, in term of agent kita seorang ya, tapi owner ni boleh jual. Yang ketiga ialah uh, join agency. Join agency ni maksudnya owner dia melantik beberapa agent eh uh, dua tiga ejen jadi dia dia beritahu juga ejen ni ejen uh, A dengan ejen B agency siapakah kompetitor jadi siapa yang dapat close the the deal dia akan dapat the 3% uh, professional fee dan yang keempat yang selalunya orang buat ialah general uh, appointment ataupun uh, ad hoc appointment eh ad hoc appointment ni maksudnya dia akan offer kepada semua orang whoever yang uh, apa Whoever yang dapat jual dia yang akan dapat 3% professional fee tersebut. Ada kelebihan dan keburukan atau pro and con berkenaan dengan apa tu this uh, appointment. Uh, kita akan go through akan datang. So sekarang ni kita cuma cerita macam mana nak isi je eh. So borang ni saya ambil daripada kita punya standard okey yang ni dekat apa tu dekat sini. Uh, apa tu nation standard uh, agency and then lepas tu kalau kita tengok dekat belakang-belakang tu uh, page yang ke-46 uh, ada cerita berkenaan exclusive authorization to land Okay, so kita mulakan so actually dia punya form sama macam kita cuma beza dia ada letterhead dia kat atas ni uh, so kita tak ada apa tu dekat sini sebab dia adalah generic, jadi dia tak ada later hit lah, tapi uh, uh, content dia lebih kurang sama Ok ya, eh? so saya dah mutekan kan you guys semua, kalau sekiranya you guys uh, ada soalan boleh angkat tangan And then lepas tu kalau sekiranya apa tu, you tak boleh nak apa Tak boleh nak cakap, you just type aja dekat chat nanti kita akan go through, ok So kita mulakan, eh? so mula-mula uh, Dekat sini Ini adalah I ataupun W ini adalah owner punya nama, eh owner. Okay, so seperti dalam MyCard, okay, so kena kena lengkap, ah. Eh. Then lepas tu dekat bawah ni ialah dia punya IC, jadi tujuh tujuh tujuh tujuh saya punya tujuh okay. so tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh so dekat sini and then lepas tu nanti saya cerita dulu masuk saya akan cerita sampai dekat sini, okay? sampai dekat sini lepas tu nanti saya akan uh, sambung balik dengan uh, explain apa yang ada kat dalam ni eh. so seterusnya uh, kita dah dapat apa tu? Uh, kita dah masuk uh, IC dengan dia punya micard dan lepas tu kita kena letak kat sini landlord punya geran eh dekat rumah dia atas geran apa eh ni nombor geran Okay so kalau tak ada ni sama juga macam ATS kalau sekiranya kita tak ada nombor geran kita letak um, apa tu uh, dia punya information yang penting macam equity ke dekat dalam geran uh, dia punya SPA maksudnya tengok dah letakkan ini nak make sure that apa tu, uh, unit yang dia setuju tu exactly memang seperti apa yang dia punya lah eh. so yang ketiganya kalau sekiranya um, kalau tak ada grant kita kosongkan eh. so kalau ada grant kita uh, kalau ada grant, kita letak nomor dia and then lepas tu kita letak alamat, ni alamat postal eh. postal, alamat ni ingat eh ada dua tau satu alamat dekat dalam successful agreement satu lagi alamat dekat dalam uh, postal, alamat postal Okay, sales purchase agreement sales purchase agreement kadang-kadang alamat dia tak sama dengan postal jadi uh, alamat postal ni ialah alamat yang uh, assessment fee example so kita tengok assessment fee so kita, bila, bila kita dapat lantikan tu, kita cuba dapatkan kalau boleh kita tengok ah. Ha. kalau kita boleh dapat copy lagi bagus tapi kita tengok dia punya HPA tu punya information dan nombor dua, uh, kita tengok apa tu dia punya assessment fee. Ah, ha, Tengok uh, assessment assessment tu memang dia tunjukkan kepada owner tu ke tidak. Satu kita tengok grant, tengok SPA tengok assessment fee. Jadi dari situ kita uh, akan sure yang orang yang apa tu, orang yang uh, lantik kita tu memang selayak-layaknya lah eh. So yang ketiga, uh, kita masukkan postal address tadi. Uh, masukkan postal address and then kemudian Uh, lepas tu kita letak ni period of dia punya eksklusif tudet okey so eksklusif ni tudet ni dia kadang-kadang uh, apa tu orang tak nak bagi bagilah susah nak dapat kecuali uh, orang yang yakin dengan servis kita eh. orang yang yakin dengan servis kita dia selalunya akan uh, dia tahu kita ni memang boleh deliver dia akan buat eksklusif tapi kalau kita baru call call dekat uh, mudah ke apa memang payah lah, selalu kawan lah eh. saya dapat eksklusif orang menyerah, orang kata menyerah lah eh, orang menyerah untuk kita buat eksklusif to ni uh, tapi saya dah bagi listing tu pada Su, ada dua uh, sebab dia kepercaya raka, daripada rakan tapi saya tak buat kan contoh dari semban, semban, dengan bangi kita tak buat jadi kalau you buat uh, seremban ataupun bangi, you pergi minta dengan Sue uh, ada dua listing untuk disewa, okay so Uh, okay and then lepas tu dekat sini period dia berapa lama uh, periodnya kita letak lah selalunya make, uh, 6 bulan kan tapi kalau rental kalau tanya saya lah 1 bulan pun dah cukup lah eh so kat sini letak 1 and then lepas tu letak 1 dekat sini eh and then comment dia uh, start daripada bila eh so they, uh, katakan kita uh, apa tu so, Hai ini berapa hari bulan? Hai ini ha, 10 hai bulan 6 eh. 10 10 Jun and then 2020. So katakanlah kita ambil satu bulan je, of course dia expiring pada 9 hai bulan Julai 9 Julai 2020. So macam mana kita nak tahu kalau sekiranya 2 bulan ataupun 3 bulan macam mana kita nak tahu? Ha, kalau kita nak tahu 2 bulan 3 bulan kita kira macam 2 bulan kan, kita ambil uh, 10 10 bulan Jun, kalau 1 bulan macamnya 10, uh, 9 bulan Julai, kalau 2 bulan terus pergi 9 Ogos kalau 3 bulan pergi lagi 9 uh, September eh. ulang balik, eh. so Jun pada Julai Julai, Ogos, September, dia kalau 10 kita ghostan 1 hari, okay? so macam kes ini 10 Jun sampai 9 Julai Okay clear, so sekarang ni kita letak the next one berapakah harga dia nak sewa, so kalau kalau $1500 kita letak $1500 kita letak dalam bentuk, Oh sorry ni $15000, KLCC okey lah <laughs> so ha, katakan kita letak $15000 lah so kita letak $15000 only okay Dah, so saya baca eh, so saya dah settle kat sini macam mana IC So saya baca dia punya uh, Apa dia panggil Dia punya perjanjian dia eh So ini perjanjian adalah lantikan eksklusif untuk menyewa Saya eh, dia kata kat sini saya ataupun we, saya owner Dia kata saya Nombor IC sekian Adalah pemilik ataupun Orang yang memegang uh, apa tu, kepentingan dekat dalam apa tu dekat dalam postal address uh, yang ini uh, katakanlah kita punya office 32 Sek Dua Jalan UP 107 kan and then lepas tu dekat sini dalam kurungan dia say property dia hereby dengan ini melantik kita uh, hebat realtor sebagai kita punya eksklusif agent untuk period 1 2 3 letak kat situ eh so untuk ekskusi period berapa bulan. Ha, contohnya macam uh, Puan Lisa dia dapat uh, Apa tu, tanah satu tahun. Ha, congratulations pada Puan Lisa. Memang itu cara yang terbaik Memang nak jual tanah tak senang. Jadi minta setahun terus okay? Tapi kalau sewa, senang. Jadi satu bulan So, commerce uh, kita start daripada bila? Start daripada uh, tarikh yang kita letak kat sini 10 expiring pada bila expiring pada 9 Mei bulan Julai eh 2020 and then lepas tu untuk men, uh, rental eh untuk sewa property yang disebut kat atas ni uh, to any tenant at rental price 15000 ataupun kita letak 15000 only for the nil near, or the nearest offer jadi 15000 tu tak semestinya harga mati 15000 tu adalah harga permulaan dia nearest offer eh. Dan lepas tu to be agree lah eh Maksudnya landlord kena agree ya eh. subject to the flowing term and condition so Ini adalah agreement yang uh, utama dia Dan ini bawah ni Satu sampai sembilan ni ini adalah Dia punya condition okay Okay itu adalah condition dia okay now So far clear ke tidak? Kalau clear cuba Okay semua clear eh Okay so bagus So sekarang kita tengok condition dia. Okey. So sekarang so, siap. saya. Uh, nama owner tu kalau dua on, dua SPA tu dua nama letak dua ke? Kena letak dua-dua nama. Kalau sekiranya so, so. dia kalau pun uh, sewa bagi sewa. Ya? Yeah? Walaupun dia buat sewa. Yes. Sebab oh, okay. dia, dia macam ni tahu. Lantikan ni dia kena orang yang uh, apa tu ada hak untuk ada hak untuk melantik je boleh lantik, jadi orang yang hak melantik tu ada tiga eh. satu sama ada dia pemilik ataupun nombor dua dia adalah orang yang beneficial owner ataupun dia pemegang amanah ataupun uh, beneficial uh, owner can be macam ni, Kata kalau tanah tu tanah freehold lepas tu dia dia apa tu dia uh, dia dia list kan, maksudnya dia pajakkan kepada saya selama 99 tahun jadi saya adalah beneficial owner eh walaupun nama saya dekat dalam grant tu bukan nama saya tapi sebab saya dah pajak daripada tuan rumah 30 tahun katakan saya beneficial owner, jadi apa yang saya boleh buat saya boleh sewakan eh, saya boleh sewakan uh, and then lepas tu ataupun kalau sekiranya dia bukan pemilik contohnya dia tanah tol kan, tanah uh, apa tu uh, ah uh, temporary occupation uh, apa occupancy license maksudnya uh, kebenaran untuk yang gerai-gerai dekat tepi jalan tu bukan gerai lah maksudnya yang ah uh, uh, garage ataupun yang spray yang spray yer dekat tepi jalan tu dia orang kat tepi jalan tu kan reserve jalan jadi sebenarnya itu bukan dia orang punya maksudnya yang yang yang kemah-kemah saja tu kan So jadi dia orang dapat uh, tol eh, uh, Temporary Occupation uh, License Jadi siapa yang pemegang tol tu dia boleh sewakan Dia boleh sewakan tempat tu, okay? katakan katakan dia ada gerai lepas tu kemudian dia nak berehat uh, Dia dia mengandung katakan dia ya? ataupun dia uh, uh, bersalin Jadi dia nak berehat, uh, berehat selama 4 bulan, dia boleh sewakan Jadi uh, exclusive to let ni masih lagi ok, jadi kat situ dia kata owner dengan dengan beneficiary owner ok, beneficiary, uh, beneficiary owner jadi Walaupun dia bukan nama dia tak ada dekat situ dia kalau sekiranya dia layak untuk Nak nak sewakan dia pun layak ok, so kita pergi pada syarat-syarat ok So syarat-syarat dia kat sini, so syarat-syarat dia kat sini ialah Dekat sini dia kata landlord hereby agree to pay XYZ Dia kata dia setuju untuk bayar hebat realtors professional fee of berapa ringgit atau equivalent tu berapa bulan, jadi undang-undang uh, Malaysia berapa, berapakah uh, minima, minima ialah berapa jadi kita tengok eh, kita tengok eh? ini ada undang-undang Malaysia, undang-undang Malaysia uh, kalau sekiranya uh, dan lepas tu kalau sekiranya dia ada option, option maksudnya ada perubahan uh, sewa di masa hadapan dia boleh dapat uh, a 5 apa 0. 0.5 bulan. Tetapi minima kadar minima ialah berapa? Kadar minima ialah 1 bulan. So ini adalah uh, seperti dekat dalam kita punya a uh, schedule 7 jadi dalam dalam schedule 7 ini adalah apa yang kita kita layak untuk nak nak nak, nak charge lah eh. Okay, so sekarang ni selalunya kita selalu letak berapa? 1 bulan kan. Kenapa sebab 1 bulan memang itu usual practice ambil minimum kan. So oh sorry 15000 kan ataupun 1 bulan rental ataupun ah uh, dengan plus berapa persen uh, GST uh, owner kena bayar 6%, ini on top of this one eh, so on top of the RM15,000 uh, dia kena bayar uh, 6% sales and uh, SST okay so lepas tu the next one dia kata kat sini, bilakah waktu kita boleh, dia akan bayar kita, bila? bila, dia ada tiga syarat, tiga kat sini, satu ialah bila uh, during the exclusive uh, ni uh, period kan kita uh, pon the rental or the purchase to any tenant maksudnya kita kita yang bawa any tenant introduced by XYZ realty any tenant yang kita bawa maka dia kena uh, dia kena uh, dia kena bagi kita uh, apa dia kena bagi kita the professional fee so nombor dua ialah bila property is rented contracted all uh, to be rented by landlord personally maksudnya dia sendiri yang cari uh, cari tenant ataupun ataupun dia ada formal tenancy agreement dengan tenant dengan introduced by procured by xyz prior to expiry of exclusive period maksudnya dia sendiri cari tenant kalau dia cari tenant dia dah sign exclusive dia kena bayar kita uh, 15000 tu ataupun selepas tamat uh, tenancy uh, tamat the exclusive period dia pergi uh, dia apa tu dia pergi ambil dia silang kita punya customer eh maksudnya kita dah bawa dah tunjuk-tunjuk-tunjuk lepas tu sekali orang tu tak ada ID lepas tu lepas dah habis period dia pergi contact orang tu tak macam mana mungkin sepupu dia ke whatever kan sekali oh, dia come into the uh, tenancy uh, masa tu kita wajib bukan wajib kita boleh minta uh, minta the fee and dia wajib untuk bayar okay dan yang ketiga ialah dia appoint aje lain, maka dia tetap juga kena bayar dengan kita. Jadi kat situ adalah Exclusivity. Okey, saya stop sekejap. Saya unmute pada semua. Ada nak tanya tak? Uh, kalau, buat kena, uh, eh? kalau buat sewa pun kena SST ya? Semula? Kalau buat sewa pun kena SST ya? Oh kena. Apa sahaja okay. servis. Macam kita order McDonald okay. Kan kita kita order French fry pun kena juga. <laughs> kan. uh, jadi uh, okay. Aa, memang kena apa-apa eh? saja. Okey. Saya kita ni coach. Ya saya. SST dia. Macam lagi Okey, macam mana nak ke SST eh? So kita ambil contohnya 15% kan. Ini 15000 ni apa yang uh, kita invoice kat dia lepas tu kita darabkan uh, untuk SST kita darabkan 15000 15000 kita darabkan dengan ah uh, 6%. 6% ni maksudnya apa? 6% maksudnya 0.0 oh sorry. 0.06 eh? Eh? So kalau 0.06 ni maksudnya sama sama dengan berapa ringgit ni? Eh? 900. 900. Ha? Ah 900. 900. So ah 900. So 900 ni adalah SST yang wajib dibayar yang wajib kita pungut yang wajib kita pungut ataupun kita ambil daripada owner kalau sekiranya kita tak ambil 900 ni agensi akan tolak daripada you punya you punya commission, eh, faham kat situ eh, jangan nanti bila you kira kira kira lepas tu you tengok kurang 900, mana pergi 900 ni 900 tu adalah SST yang kita wajib bayar kepada kerajaan Okey? so nak tak nak kita kena kita kena sel selesaikan yang ni Okay dah. So sekarang Jadi, ni katanya SST ya. tu boleh kita collect daripada dua pihak kan in case so, boleh. yang mana satu yang bayar? Mana satu yang bayar? Eh ha? bukan bukan biasa kita praktikan kita ambil daripada tenant kan? Tak ada. Dia dia dia sebenarnya uh, kita ambil daripada owner. <coughs> owner yang kena bayar. Walaupun memang kita pegang okay eh dalam kes ni macam ni bentuk dia eh. So uh, So katakanlah lah saya punya pen takde ada. Okay, sorry. Saya ada, saya ada, saya ada pen. Boleh ha? so, Tu Ni pen murah aje. Ya? Okey. So katakanlah kita ada ah uh, ini ini adalah ah uh, landlord eh. Landlord kepada ah uh, ni hebat realtors. Okey. Hebat ni hebat hmm. realtors. And then, lepas tu kita ada tenant kat sini Ok ni tenant So bila uh, bila tenant bayar RM15,000 tu tenant bayar kita minta kat sini kita minta RM15,000 Campur dengan RM900 So in actual fact yang masuk dekat dalam client account berapa RM15,900 okey memang dia masuk kat kita itu sebagai earnest deposit dia tau Tetapi Nanti ada balance lagi 2 bulan katakanlah kita ada uh, deposit lagi 2 bulan kan So katakanlah deposit lagi 2 bulan uh, ialah RM30,000 Jadi RM30,000 sepatutnya dia bayar 30 k uh, Ni sepatutnya dia bayar kepada landlord lepas dah Lepas dah sign agreement, tetapi disebabkan 900 ni dah bayar Maka kat sini dia 90, dia dia tolak dengan 900 Nampak tak? Nampak tak nampak? Ha? Yes no? Nampak, nampak Nampak, nampak. nampak. nampak. nampak. nampak. nampak. nampak. jangan beli pen ni buruk <laughs> Tak payah depan Tapi bukan, bukan Ya yeah. Okay, first, bukan kita practice uh, Biasa 2 plus 1 plus uh, 0.5 uh, utility <laughs> Dan plus uh, Macam 200 atau 300 tenancy agreement ataupun ni Bukan macam tu ke? Betul Betul, tapi um, apa tu Uh, kalau kita tak collect dari SST tu memang Memang kita akan apa, memang uh, company akan tolak daripada you punya, you punya commission Mania. I nak tanya you ah? Ah Ya saya? Mana kau tahu? Mana kita ambil daripada tenant lah, tenant yang bayar kita tu <coughs> Memang? Uh, owner eh? still dapat 2 bulan penuh dia, kita tak tolak daripada owner pun So okay dia dia macam ni, kita tolak daripada owner sebab owner akan dapat kurang 900 ni, nampak tak? Ni. Er. Uh. So ni dia akan tolak. Tolak daripada dia akan tolak daripada masa dia bayar nanti dia akan tolak 900. Faham tak? Clear? Er. Uh. Ha. so walaupun uh, sebenarnya uh, owner owner akan bayar kita bila kita invoice, bila kita invoice kepada owner kita akan invoice apa? Uh. Kita akan invoice.. Alamak mana pergi dia? Eh, kita First kita akan invoice yang ni Kita akan invoice RM15,000 ni RM15,000 ni kita invoice campur dengan RM900 So semua sekali jadi RM15,900 Nampak tak? Clear or not? Hafiz masih lagi tak faham tak apa Hafiz cakap je <laughs> Tapi bukan biasa kita collect daripada tenant, 2 plus 1 terus push Maknanya uh, 30 30, campur 15 Campur utility separuh Kan? Jadi total Kita dapat 45 Campur dengan whatever Ah, ha? ha, iyalah campur dengan whatever kan, tapi sebenarnya Haa uh, The actual fact yang kita kita selalunya collect kan yang selalunya kita collect kita jangan collect penuh kita cuma collect yang bahagian kita je yang lagi yang yang lagi 2.5 tu terus yeah. pergi ke owner. Oh. Ha itu yang sebenarnya. Tapi kalau kita nak collect penuh boleh tak? Boleh, boleh. tak ada masalah kita nak collect penuh pun boleh. Kita nak collect penuh pun boleh, cuma uh, Apa tu, ujung-ujung uh, kita kena pulang balik Yang dua setengah yeah. tu uh, Dua so, kadang -kadang setengah kadang -kadang tu kita pulang kadang -kadang balik Kadang-kadang owner pun bising juga sebab lambat sampai kan Tapi elok eh, juga kita praktik macam ni Macam saya ah. dulu, saya praktik Saya ambil penuh, jadi owner pun uh, Dua tiga hari juga kan nak masukkan dia kan Jadi Dia dia dia, dia, dia minta aje, asyik minta aje <laughs> So <laughs> uh, Apa tu uh, apa dia dia usually kita cuma ambil satu bulan tu kita punya bahagian campur dengan ada uh, apa tu 6% and then lepas tu balance tu memang bagi kat owner sebab ingat eh duit tu bukan duit owner eh duit tu adalah duit tenant tenant bayar tu sebagai security deposit saja bukanlah bukan adalah duit duit owner yang du, owner selalu pakai selalunya problem kat sini tau uh, owner dia gunakan duit tu untuk untuk kegunaan dia jadi bila tenant nak keluar, tak ada duit. Faham tak? Ha, then problem lah macam-macam. Okey clear Cun. So harap clear eh. So yang yang sama ada kita collect dengan kita tak collect tu, itu bergantung pada kita punya practice. Selalunya saya, kalau saya lah saya ambil satu bulan tu campur dengan tenancy agreement. Ha. Tenancy agreement ni uh, depend kepada berapa lama. Kalau sekiranya dia satu tahun, kita ambil 15%. So dulu saya pernah praktis lah eh macam ni. 15,000 saya ambil kan So saya ambil 15000 a uh, yang saya praktis dulu ah. Ha? So saya ambil 20% drus. Okey, 20%. So 15000 jadi uh, tenancy agreement saya dapat berapa? RM3000 eh. So kalau sebenarnya ini collect masuk dalam poket saya, tapi bila saya buat agreement, saya buat agreement berapa ringgit? So cuba-cuba you bayangkan eh agreement a uh, berapa ringgit agreement? So 3000 saya pakai ni lah pakai apa, pakai type senang so for duty duty untuk agreement sama dengan katakanlah dia uh, setahun eh. uh, uh, 15,000 darab dengan 12 kan lepas tu lepas tu kita kena bahagikan dengan so kita kena bahagikan dengan 250 betul tak lepas tu kita saya letak sini eh so darabkan dengan 100% so kita darabkan lah so basically kita bayar berapa so 15,000 darab dengan 12 bagi dengan 250 darab dengan op 15000 kali dengan 12 dan bahagikan dengan 250. So sebenarnya saya cuma perlu bayar 720 ringgit je. So ini sama dengan 720 ringgit. Tapi saya collect berapa? Berapa saya collect? 3000. Ha, jadi kat sini pun ada keuntungan kat situlah ada ada pendapatan kat situ eh. so saya sambung balik eh nombor 2 eh the exclusive kat sini dia kata the exclusive authorization to let shall remain maksudnya akan sentiasa dalam keadaan apa valid dalam keadaan sah sehingga lah expire at the end of the term okay selain selagi tidak di renew oleh landlord dan apa tu uh, apa tu daripada the realtors maka dia selamanya atau uh, akan terus tidak akan sah. Jadi apa yang berlaku dia orang buat benda macam ni sebab last time T suka buat apa tau. Dia dah kasi uh, eksklusif kan. Lepas tu dia kata automatic renewal. Ah uh, automatic renewal tu maksudnya dia menyebabkan uh, owner terperangkap. ini dulu-dulu punya eh. Jadi uh, apa tu uh, buat dia buat dia buat macam ni dan dia sarankan kita ambil uh, ambil Borang ni sebagai kita punya base lah eh So sekarang dua dah siap, nombor tiga eh So sekarang ni dia kata kat sini Dia uh, Kita sekarang ni authorize untuk collect and accept ten, uh, the, apa tu a Tenant on behalf of landlord Satu bulan rental Sebagai earnest deposit uh, Jadi maksudnya Kat sini Owner setuju kita collect satu bulan eh. Owner setuju kita collect satu bulan Kalau sekiranya Uh, kita tak sign benda ni, ya ah, ini yang problem tu kadang-kadang owner kata ni rumah saya kenapa saya nak bagi duit new kat, kat you, satu bulan tu kat you kita kena cakap duit tu adalah kita pemegang amana, stakeholder eh, kita pemegang amana, ki duit tu kita tak sentuh selagi tak ada maksudnya kalau kalau tak sign agreement, duit tu kita tak sentuh bila dah sign agreement, jadi duit tu dah jadi kita bertukar kepada professional fee, dekat sini dia cakap uh, hebat realtors authorize untuk deduct the set. Uh, agreed for professional fee and SST due to the uh, earnest deposit before releasing the balance, Masuk kalau macam case yang Hafiz cakap dia bayar sekali uh, 3.5 bulan, jadi kita ambil 1 bulan je 2.5 bulan lagi kita pulang balik pada owner, of course kita kena deduct dengan SST kiranya kalau earnest deposit yang kita ambil tu kurang untuk bayar full uh, professional fee maka dia setuju untuk bayar secepat mungkin, ini sama je macam uh, ATS, eh, agreement to sell itu, dia punya dia bawa bawa ni lebih kurang sama je Okey, nombor 4 Sekiranya deposit dah dibayar and then lepas tu rental transaction by landlord ataupun by tenant before the SPA uh, terbatal, kiranya kalau dia uh, dibatalkan oleh owner ataupun landlord, maka Landlock setuju untuk bayar kita punya professional fee sebanyak 50% Faham, maksudnya kalau terbatal dia setuju untuk bayar kita setengah bulan And then lepas tu And then lepas tu dia kata kat situ uh, Or, Forfeitable deposit 50% of the agreed fee whichever less Ah uh, Maksudnya apa yang kurang lah eh? sebab tu kadang-kadang Macam saya kata ambil full earnest deposit Jangan ambil macam RM100, RM200, RM300 kalau you ambil RM100 RM200 RM300 kamu jangan cakap money deposit kamu cakap partial payment saja. Maksudnya kamu kena letak situ partial payment of the earnest deposit to be paid before sekian-sekian. Jadi, kalau situ or, tenant tu dia setuju yang dia sebenarnya adalah uh, partial payment saja eh. Okey. So, nombor 5 dia kata uh, landlord agree fully ah uh, kalau sekiranya ada uh, apa tu uh, ada cancellation eh jadi landlord dia setuju yang dia identify and indemnify eh identify hebat retailers dari sebarang uh, losses ataupun claim by the tenant sebab kalau sekiranya uh, landlord yang uh, landlord yang, uh, yang yang yang cancel the deal maka tenant tu dia boleh minta compensation tau sebenarnya so katalah compensation satu bulan tu tak cukup katakanlah dia cancel masa Uh, apa, orang tu dah, dah bawa barang, dah bawa lori pergi ke depan rumah. Lepas tu tiba-tiba dia cancel so nak bayar apa compensation uh, tu, satu uh, nak pulang balik duit satu bulan tak cukup kadang-kadang sebab katakanlah uh, dari jauh daripada Kuala Tengganu dia datang pergi ke KL lepas tu cancel kan. Jadi dia kena bayar mover tu juga kan. Uh, jadi kat situ kalau sekiranya berlaku uh, apa tu Uh, berlaku klaim uh, uh, daripada tenant maka landlord dia setuju kita ni memang tidak uh, apa terlepas dari sebarang klaim daripada tenant eh? okay, Kalau ada klaim daripada tenant maka masuk kita bayarkan uh, landlord yang akan bayar eh? So no. 6 dia kata landlord sekarang dia kata dia authorize XYZ, dia authorize hebat realtors uh, untuk buat advertisement, eh. dia jadi dia, dia sebab dekat dalam uh, standard ni cakap kita tak boleh buat advertisement selagi kita tak dapat express uh, apa tu express uh, agreement daripada uh, owner jadi ini adalah express lah, ini dalam bentuk perjanjian mengatakan dia setuju untuk bagi kita uh, dia bagi kita untuk buat advertisement okay through whatever media lah internet ke offline ke apa semua eh and then lepas tu ataupun letak banner dekat depan rumah dia ha, dia setuju untuk kita letak, kalau kita ada eksklusif letaklah banner untuk disewa, tak ada masalah sebab apa ha, susah orang nak sailang tetapi hmm, tetapi Malaysia punya owner ni kadang-kadang dia tak faham kan jadi kadang-kadang dia, dia sign eksklusif 5-6 orang <laughs> 3-4 orang, ha, jadi kat situ yang kita kena betul-betul cakap dengan owner lah eh yang dia, tidak, dia tak boleh lantik orang lain Nombor tujuh dia kata kat sini dia uh, instruction dia ialah sebagai apa? Dia sebagai apa? Sama ada satu dia sebagai uh, proprietor orang yang ada nama dekat dalam tu ataupun dia absolute beneficial owner seperti yang saya sebut tadi ataupun dia seorang trustee of the legal owner contohnya abang abang jual, uh, sewakan adik dia uh, adik dia punya dia, dia, ada, dia ada dia ada apa? ada ada trust lah, ada amanah, contohnya nama dua orang jadi nama dua orang, seorang so je yang saham, example ataupun uh, personal representative, maksudnya orang uh, bapak dia dah meninggal, dia dapat surat kuasa untuk sewakan, okay uh, ni boleh uh, untuk orang yang dah meninggal eh. ataupun orang yang mempunyai uh, attorney to register proprietor jadi maksudnya orang yang ada surat lawyer, dia panggil surat lawyer kan uh, itu bukan sebenarnya, sebenarnya bukan surat lawyer, surat tu semua orang boleh buat, tapi yang apa yang dia perlukan ialah perlu cop di mahkamah tinggi, selalunya orang tak tahu nak buat jadi orang suruh lawyer buat kan dia panggil suruh lawyer tapi ini adalah power of attorney, eh? power of attorney dia ada dia punya akta dia sendiri, yang ini nanti kita go to kemudian Okay, nombor 8 ialah terma dan syarat uh, untuk bayaran eh, selalunya kita akan buat uh, advance rental, yang ini selalunya Uh, satu bulan, jadi kita letak Rp15,000 kat sini sama dengan satu bulan, maksudnya orang tu sebelum dia masuk dia kena bayar uh, rental dulu lepas tu security deposit selalunya Rp30,000 Okay, so dia 30,000 ataupun dua bulan, okay and then lepas tu utility deposit selalunya, uh, ini depend uh, kalau sekiranya uh, apa tu uh, rumah tu rumah yang besar rumah tu cuma contohnya kondominium yang uh, lengkap dengan uh, peralatan selalunya orang minta uh, apa utility deposit uh, aircon besar dia minta tak setengah bulan dia minta kadang-kadang 3 -kadang bulan sebab uh, kalau sekiranya kita pasang aircon uh, horsepower besar tak tutup memang dia punya dia punya um, kata apa dia punya uh, dia punya letak dia mahal eh so depend depend kepada owner so kalau kalau dia nak satu bulan then letak situ 15000 okey mana tadi ah ya yeah. okay, sini okey sini 15000 ataupun satu bulan okey so dekat security deposit ni pun sama kalau sekiranya rumah dia lawak kadang, kadang dia minta tiga bulan so kita kena rm Ah ha, Ini contohlah eh. Contoh ok. So ada term, kalau sekiranya ada eh. Kalau sekiranya ada contohnya term yang lain ialah Expatriate or uh, High uh, GLC uh, Executive Only. Ah ha, So contohnya macam tu lah Ah eh. ha, So Kadang-kadang owner dia tak nak, dia tak nak orang lokal, dia nak expatriates ataupun kalau sekiranya lokal pun dia nak uh, GLC, CEO GLC ke apa, yelah kalau rumah 15,000 kan Last kali dia kata kat sini Saya sekarang declare yang dia ada belum ada lagi appointed mana-mana estate agent eh? Dia belum lagi appoint mana-mana estate agent, Nah, jadi uh, Apa tu eh, Ini akan membantu kita lah eh Uh, membantu kita untuk uh, membantu kita untuk make sure that dia faham yang dia tidak lagi melantik mana-mana ejen -mana dan dia tidak boleh juga melantik ejen-ejen -agen baru, jadi kat sini apa kita buat, kat sini suruh dia uh, suruh dia sign kat sini, okay and then kita sebagai witness eh so kita sign kat sini, okay so far clear semua Tengok saya baca zoom chat. Coach kalau menyewa dan mem, ha? baru eh kalau penyewa baru menyewa empat bulan dan bulan lima dia cancel deposit dia boleh burn. Okey, yang ini penting eh. Kalau sekiranya dia baru sewa empat bulan lepas tu bulan kelima dia cancel. Jadi ada enam bulan eh tujuh bulan eh. Jadi ikut perjanjian. Kalau perjanjian ha? kalau certain perjanjian kena baca eh? certain perjanjian tujuh bulan tu dia kena bayar. Tujuh bulan tu eh. Tapi orang Melayu kita selalunya dia kata 2 bulan aja kan And then lepas tu deposit burn Jadi dia satu satu dia punya deposit burn, nombor 2 7 bulan tu dia kena bayar ha, Jadi that's why kalau sekiranya you nak uh, berhenti awal you kena make sure Atau pujuklah owner tu supaya boleh bagi you uh, peluang lah, bagilah Kisah-kisah uh, sedih ke Buatlah apa-apa yang patut lah kan, kena tolong contohnya kena buang kerja ke whatever ke You pujuklah supaya uh, dia mungkin dia burn uh, deposit tu dia ambil separoh je ke uh, macam tu lah eh. So jangan main lari je, kalau lari dia boleh sue, okay So kalau sekiranya dia nak dia boleh sue especially kalau sekiranya dia menggunakan servis kita Kita boleh blacklist dia, eh. blacklist maksudnya nama dia masuk dalam sitos dia tak boleh keluarkan selagi dia tak bayar, tak bayar bahagian yang dia hutang dengan kita tu, ha, jadi kat situ penting eh. ok lagi soalan uh, Pakai apa ni, coach pakai kamera apa ambil gambar, ok kalau saya saya pakai kamera saya, saya tunjuk saya pakai uh, DSLR uh, D5300 campur dengan Sigma 8mm So Ini yang saya pakai tapi dah lama 2015 kot So dah sepuluh lima tahun dah saya guna, orang kata dah balik modal lah, memang balik modal lah Tu so, sebab tu kalau hatana ni Alamak internet saya tak berapa stable So hatana ni kalau sekiranya you ada duit, you labur lah dekat Uh, apa tu ah uh, ni labolah dekat ni saya punya bukan fish eye eh so you kena careful eh bukan fish eye fish eye ni dia tak bagus sangat so saya punya dia uh, tegak punya bentuk dia macam ni lah tapi dia panjang sikit uh, macam ni and then lepas tu ah uh, ni uh, Nikon yang saya guna lah so kalau harga saya rasa harga sekarang murah aja kot tak macam dulu ah uh. ni harga dia ah uh, 1500 dulu saya beli saya beli 2005, tapi saya rasa ni bukan dia lah. Sebab Fish Eye sikit sedikit. Eh, orang tak jual. benda tu sangatlah. Saya beli itu 2005. Lepas tu kamera, uh, kamera. Ah sekarang harga body ya baru 1004. So kalau you beli 1004 dengan 2000, baru 3005 lah. Baru 3005. Memang berbaloi ya lah kalau kalau you nak. Okay ada soalan lagi? Si, nak tanya? boleh apa orang I ada tengoklah on FB ada ejen dijual rumah dalam 2.3 million macam tu tapi dia minta letakkan itu commission 4% betul ke atau dia saja dia? Saja. Okay uh, kita tak layak kita tak boleh minta lebih daripada 3%. 3% is absolute maximum kan. Kalau sekiranya dia ambil lebih daripada 3% dan then kita ada bukti ataupun kita boleh kita boleh nampak macam tadi dia kata terpampang 4% commission dia ada dua eh, satu kalau sekiranya subsale, maksudnya subsale ni dia dibawa dia uh, apa tu undang-undang yang kita pegang lah which is the apa akta dengan rules dengan uh, standard kita tapi kalau sekiranya dia rumah baru, rumah baru dia tak ada limit 10% boleh, 20% boleh, 5% boleh, kebanyakannya 3%, 2% sengah macam tu lah tapi kalau rumah tu susah nak jual 4%, 5%, 6% tu biasa tetapi itu rumah new development eh? bukan rumah yang sub -sale. rumah sub sale maksimum 3% saja, kalau sekiranya dia lebih daripada 3% orang report pada board, board boleh Uh, boleh apa tu, orang kata board boleh Panggil dia untuk disciplinary action lah eh So ada-ada case ada yang berlaku ialah apa yang board buat uh, Yang board yang apa tu, duit yang 3, uh, yang 4% tu board ambil, ambil semua pulang balik dekat Dekat owner, sebab benda tu salah undang-undang Clear? Okay, tiga, clear So katakan kalau you nak ambil extra 1% you Masuk agensi 3% je, eh? kalau ada extra 1% tu sebagai hadiah lah <laughs> You pandai-pandai deal lah kalau you nak tahu cara dia, you boleh call saya kemudian kemudian, kemudian. benda tu tak okay tapi owner kasih hadiah dengan senang hati Okay, tapi ingat eh dua-dua kena tahu maksudnya Bukan terselindung, tak ada yang tersembunyi, tak ada yang kita panggil uh, secret profit Maksudnya owner tahu, buyer pun tahu Yang sebenarnya uh, apa tu Uh, uh, wang yang diserahkan pada kita ialah 4%. Jangan sembunyi-sembunyi ah ha. kalau sembunyi ada secret profit, profit ataupun ada personal uh, apa tu uh, personal interest kat situ eh. So kita kena jaga kat situlah sebab kita sebagai agent kita ada uh, fiduciary duty eh. Maksudnya kita kena jaga uh, interest owner dengan uh, apa tu seller uh, make sure that uh, kita jaga interest dia, protect interest dia, jangan sebab kita nak mengambil keuntungan secara uh, rahsia dan kita kita upkan um, uh, apa uh, tingkatkan uh, harga tu. Ini owner later owner akan tahu juga. Jadi bila owner tahu nanti akan jadi masalah. Okey soalan. Fatin cakap maknanya owner kena bagi 1005 betul. Eh. Selama ni memang tak buat pun eh? Selama ni memang tak buat tapi uh, barat kena bagi eh. Tapi kalau kalau 1000 kalau 1000 ringgit dan kita punya ni 60 ringgit jadi tak nampaklah beza dia. Mungkin kita tak perasan pun masa komisen tu ditolak kan. Tapi kalau 15000 9 9900 ringgit tu banyak tu. Okey, Zira tanya tadi coach kata 6% daripada satu bulan sewa tapi macam mana agreement yang kita buat tu? Tak kena. Okey, agreement tak. Agreement tu agreement tu kerajaan ambik, Apa saja yang kerajaan ambik, Kerajaan itu adalah Uh, kerajaan ambil itu, itu adalah duty, maksudnya kerajaan tak akan double tax dia tidak akan cukai dua kali pada kita, jadi mana-mana uh, kerajaan pun di dunia ni tidak boleh double tax lah. jadi maksudnya dia dah ambil tax, lepas tu dia kena lagi 6% jadi benda tu tak akan berlaku so saya harap you guys clear so dah pukul 10.10 10 minit uh, ada tak last word daripada you guys, saya unmute semua sekali, kalau ada nak cakap, cakaplah sikit supaya kita boleh apa uh, apa tu boleh sama-sama share So itu saja daripada saya. So terima kasih yang datang. Uh, saya hargai uh, you guys punya ni. Ada apa-apa nak cakap uh, kalau kalau rasa segan-segan you boleh uh, apa tu uh, boleh WhatsApp saya directly 0132552552 and kita jumpa lagi uh, esok insyaallah eh. So esok kita tengok topik lain. okay